Počame. Ani. Prvám dal. A ja som to zabrzdil. Ja som to zabrzdil. Jo. Sorry ľudia, že som vás skoro ohuchol, ale